ويلكموا كل الشباب شباب ما نادى زيل زيل بدون زله االنهزه بتطير رح نبدا طياره راض لايك وشير على السريع تك وشير على السريع لايك وشير انتوا تشيراتكم والمو مشترك يشروا فضلا ولا شيء شنو هاي نسمعك والله كنت حاسس على يا على يا شباب انتوا على يا شباب انتوا على يا شباب على على على على اردت اتجاه عقارب الساعة. ان تقوم بذلك يعني ان يعني بذلك اردت عقارب الساعه بذلك اردت ان تقوم بذلك ان تقوم بذلك اردت ان تقوم بذلك اردت ان معي بوتات يا يعني عين على الله ولاد ابو اليمين وين هاي اليمين وين نهرب طيب طب ننزل انا هيو <تصفح> يا يا لا لا لا لا لا لا ديوه. بس بنقول بس يا شباب او شو ما يلحق اهشوت وتاك ورخيو فوكس هون هون ارمي هون, إنت أرمي هون. هذا هو هذا هو مزخر هذا أهرب اهرب ارقد؟ Is everyone okay? Hold on to your seats. من الغابه بعد. انا غابه هذا بحر. من اخوي مخربط الفكره. لا، زح. لا. لا عاش والله كنت الله, حي. الله ابو والله والله والله يلا روح مين Unbelievable. We're still alive. Mean? Yeah. Kong, Kong. Oh my God. Oh my God. Kong vs. Godzilla and Kong saved شكرا شكرا شكرا إيش فيه؟ في واحد هون من هنا بعد رميت. إيه شباب هلا nice أنا أحميكم على إيش أسوي؟ ناموده. هلا عنا يا. قفزوا يلا يلا قفزوا يلا. يلا أنتو كانغوقي. اضرب أرمي يلا شباب. لا يا. يي يمه. انتبهوا إيش؟ انتبهوا ما تبهوا. جلينا خلاص. <تصفيق> <هل أنت بخير؟ تصفيق> أتسأل يأتي. من يا أبو على هيك شد شو؟ ابن الحلال. يا الطيارة، قاتلين لنا الطيارة والطيارة. صبنا. technology aircraft one of kind. came إيش right. <laughs> بس في؟ إيش خبر؟ دق عاش والله مينيتك دق والله أنا وين؟ اضربوا على طبارته مثلا مش ادوكم سبحان النار والله يا ابن الحلال يلا يلا وصيب <تصفيق> الهدف كم من هذا الآلي الذي هذا الحكي يلا يا ورد يلا يا ورد انت. هذا كونغ هذا هو الله. خسه، خسه، كون؟ هو إيه عصب عصب عصب، هو هو نحن وين الله نحن المشاهدين هل صحيح طول بالك ابن الحلال يا معود طول بالك يا معود قدزل لا لا لا لاعب جداد لاعب جداد لاعب جداد واو ضربة الكوسه بلش طلع ضرب في يمه ولا تعال الطلع يا حجي هذا طلع ما ينشلع دخك كاف... دخك كاف... فوق كاف... قدزل هذا كاف... كونغ هذا دخك كاف... غزوله يا محمد طارت ايده الصار يمة طفي فزنا اوف الله حيوا الشباب والله، والله لولاكو كنا تبهذلنا وين راح تعال خيو تعال ابن اخوي تعال يا معود. Alright guys, المغادرة <تصفيق> الحمد لله يا شباب الله على السلامه شكرا لكل عافيه شباب oh, الحلو زر الجرس ما بعرف عشان بس والله ما اعرف ما اجي ارفع هات كل حلوين، حلوين، ببلاش، في شي بلاش كتب منه، بس ليش ما أخذنا هاي معناتها؟ يلا كل الأحوال، يعني بنشوفه بعدين. هاي حدث غودزيلا الجديد، التحديثة الجديدة، ومعنا فيس تو فيس، حياكم الله وبياكم، أسعد الله أوقاتكم، لايك وشير. وما معنا يا ريت تشترك تفعل زر الجرس، اكتب شو رأيك بمقطع هذا حبايب القلب دمتم في الله وحفظك، انتظرونا في فيديو جاي، في فيديو جاي حلو نازل بده يوم اليوم بكره، إذا بدكم نأسرع فيو اعملوا لايك، واكتبوا لنا تعليق فيو، ماشي يا شباب يا حلوين، سلام، حط لايك. يا أخي حط لايك لايك لايك لايك صغيرون بيك. شوف لايك وقف مو قلت خلاص من السلام عليكم السلام وعليكم السلام اعمل لايك حط لايك